– Це ваш дім зараз? – Так. Оце мені наділили кроваті. Добре, удобно. Під вікном дуже добре. Спасибі Михайло Петрович мешкає в обласному спортивному ліцеї з 24 травня. Розповідає, за цей час бачив багато людей із окупованих територій, які згодом поїхали далі. Хто до Західної України, хто за кордон. – Хороші люди. Таких немає, щоб шкодних було в Гадесі, якою займалися. Люди ж пережили, знаєте, всяку цю катабасію. Вони не дуже відчувають, що це дуже-дуже страшне діло. Лікарка начального закладу Ганна Любченко каже, по приїзду надали Михайлу Петровичу медичну допомогу. З дуже великим тиском, більше ніж 200 на 120. О побитті рашистами о, дізналися не зразу. От коли знайшли, рана була дуже обширна. Сам Михайло Петрович розповідає, побили його, бо не дозволив орендарю свого земельного паю обробляти угіддя. Я кажу, що цей пай не засівай. А чого? Кажу, я паразитів кормити, гадів кормить. не хочу. Два солдати прийшли, забирали мене туди і прикладемо два рази в спину, загнали. Ну, трошки побузькали і носаками. а ну, в основному так прикладемо. По сіли, якось ловили, щоб по костях попасть більше. Свою хату у Новогорівці лишив зруйнованою. З рідних має тільки сина, який евакуювався із родиною до Польщі, розповідає Михайло Петрович. Самому їхати було нікуди. «Дуже обідно, дуже обідно. Знаєте, нікуди діватися тут. Оце добре, що, що люди кругом кусяться, переселяються, до когось родня приїжджають, на машині заберуть, таксі везуть поїдуть. А я в цьому Михайло Петрович каже: мріє про клаптик землі, та дуже шкодує, що немає телефона. Час, куди не зайдеш телефон, телефон, бо ось Красний Крест приїжджав. там, а на кого? наша, ось номер телефона. Кажу, мене немає. Ну хорошо, що Олександровна врач каже, давайте лявезь його на себе. А найбільша мрія чоловіка мир у рідній країні. Ви знаєте, якби мене було годів 70, їй-богу, я б не сидів, бо я б зашмайсер і отам от був. Де саме, де саме жарко, там б я був. Я б хоч одного подлюку якийсь був, угадав, що вони творять. У мене от така мрія була, я, ну а що, 90 х дорогі друзі, нічого немає. У прихистку в спортивному ліцеї Михайло Юрченко залишиться до кінця війни. «Мені дуже приємно, що ми можемо вам допомогти, а ще ви дуже вдячна людина і завдяки вам у нас обов'язково буде перемога. Валентин Пересипкін, Олег Страгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.